السلام عليكم شباب ورحمة الله رجعت لكم حلقة جديدة طريقة شون تفصل الإنترنت اذا واحد ضواجك او صار نترنت شون تفصله الطب هنا انا شيء خليه يطلع والطب هنا على هاي مرسو انا مضبط ادارة موجهة والطب ادارة موجهة طبعا انا اقدر سجل بجوجل اعلان هذا إنتظروا شوية يا شباب، شباب تفتح هاي القائمة شو تدوسون على هاي ثلاث نقاط هاي هاي أشرتكم عليها، الطابور على هاي ثالث وحدة هنا هاي هاي يطلع لك هاي الجهازات المكانكة، مثلا تريد تفصل واحد يسوي له إيش لحق؟ على هاي، تدس عليها بعدين دوس أوكي. من أوكي راح يطلع الكاميرا حظر هنا، له. بعد ما يقدر يفتح الانترنت يطلع له علامة إستفهام، وإذا تريد ترجعه أدوس على هاي كلمة، وتدوس أوكي، وإذا حبيت الشرح تريدون أنزلكم شي جديد إن شاء الله ننزلكم شي جديد على المعلومات مال التلفون، ومع السلامة.